To záleží, jestli je víkend nebo, nebo pracovní den. Pokud je pracovní den, tak, tak vstanu obvykle relativně brzo, tím se zuby, nasnídám se a jdu do práce. Ráno, když vstanu, tak většinou nemám čas snídat, tak se připravím do práce a ve všední dny v ráno jezdím do práce. No a o víkendu, když můžu, tak si ráno přespím. No a potom, když vstanu, tak manžel většinou udělá velkou snídaní a a někdy, pokud to ještě ráno stihneme, tak jdeme na procházku. No, vstanu a pustím muziku. To je v podstatě vlastně jediná věc, kterou opakuju asi každé ráno. Pak, když není čas, tak nesnídám a nezvládám ani jako ranní hygienu. Když je čas, tak jako si vyčistím zuby, hodím si z prchu, nasnídám se. Podle toho, jako jestli. Jo, záleží podle toho, v kolik stanu a kolik času mám na to, abych Udělal tady tyto věci, ale hudbu si pustím každé ráno.